Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. Nazirlik növbəti reportajımızda olan küməliklərə gedilməməsinə xəbərdarlıq edir. Xəzərdənzinin və sahilyanı ərazilərdə aparlan monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Mirsalam Qəmbərov mətbuat konfransında bildirib ki, Nazirlik Apşeron Yarmadasının kanazasiya şəbəkəsi olmayan ərazilərində müvafiq standartlara cavab verən modul tipli çirkab su təmizləyici qurğular quraşdırıb. Mirsalam Qəmbərov bildirib ki, Sumqayıt, Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində sahil və Səbayıl rayonunun şıxçı mə qorinqlərin nəticələrinə görə zərərli maddələrin miqdarı normadan atıq olduğu müəyyən edilib. Bu səbəbdən də qeyd olunancı məliklərdən istifadə etmək məqsədə uyğun deyil. Deputat Rasim Üsəbəyev Paşinyalla görüşə hansı halda razılıq veriləcəyinlə danışıb atət Minsk qrupunun həmsədrlərinin regional səfərinin nəticəsi olaraq prezidentlərin görüşü təklif oluna bilər. Bu sözləri açıqlamasında millət vəkili, politoloq Rəsim Musa bəyov deyib. Deputat bildirib ki, görüşlərin bərpə olunması üçün səylər göstərilir. Danışıqların baş tutması Ermənistan tərəfinin görüşə nə ilə gələcəyi ilə bağlıdır. Paşinyan görüşə təbliğat, gələcək seçki üçün xal toplamaq üçün gələcəksə təbi Azərbaycan görüşə qatılmayacaq. Əgər görüş danışıqların davamı üçün faydalı olacaqsa və nəticəyə yaxınlaşmaq mümkün olacaqsa, o zaman danışıqlar prosesi baş tutacaq, deyə deputat bildirib. 1 milyonluq dələduzluq edən Polkovnik Naxçıvandan küllü miqdarla pulla qaçıbmış. Dələduzluqda təqsirləndirilən və hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi gedən polkovnik Sahib Şükurov Naxtəvan Sərhəddiviziyasının keçmiş komandiridir. Sahib Şükurov ümumilikdə 1 milyon manata yaxın dələduzluqda təqsirli bilinir. İttiham xətinə əsasən, o İlqar Əliyev adlı vətəndaşı Nazirlər Kabinetinə işə düzəltməyə adı ilə, xanımbacı İsmaylovaya isə qızının cinayət sinə xitan verdirəcəyi vədini verərək onların küllü miqdarda pulunu dələduzluq yolu ilə keçirib. Sayib Şükürov Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci. Dələduzluq küllü miqdarda törədildikcə maddəsi ilə ittiham edilir. O, daha əvvəl də dələduzluqda təqsirli bilinib, bir neçə il azadlıqdan məhrum edilib. Qəhitə sətrinin məhkəməsində Birliyin sabiq direktoru dindirilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda və rüşvət verməyə təhrik etməkdə təksirləndirilən Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmali Ağazadənin cinayət üç üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Zeynal Ağayevın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə şahid uşaq sığıncağı Reinteqrasiya Mərkəzinin sabiq direktoru Vasif Akifli dindirilib. O, zərər çəkmiş Həcər Kəngərli tərəfindən hədələndiyini deyib. Məhkəmənin n Deputat oğlunun düşdüyü piramid oyunu Gömrükdəki mallar Milli Məclis və Məhkəmədəki tendirlər. Zərər çəkmiş Fərman Məmmədov məhkəmədə ifadə verib. O ifadəsində Elnur İbrahimovla yox, Həbib Axundovla iş görməyə adı ilə danışdığını bildirib. Qeyd edib ki, Həbib Axundov ona dostu Elnurla biznes sahəsi yaratdıqlarını və yaxşı qazanc əldə edəcəklərini deyib. Ofis ləvazimatları və katriciləri xaricdən gətirib Azərbaycanda satacaqdılar. Həmçinin gömrükdə müsadirə olunmuş malların da satışını təşkil edəcəklərini deyirdi. Anası Elmira Axundovanın Milli Məclisin məhkəmə sistemi və digər dövlət təşkilatlarının dəftərxana tenderlərini utduğunu söylüyürdü. Deyirdi ki, mal çatdıra bilmirlər. Həbib borca pul istədi, qaytaranda qazancdan verəcəyini dedi. Mən də ona inanırdım. İlk dəfə Həbibə 10 min verdim, 11 min qaytardı. Həmin pulun Elnura verildiyini bilmirdim. Sonra müxtəlif tarixlərdə cəmid 435 min manat vermişəm. 2013-cü ildə görüşdə Həbib dedi ki, Elnur pulları ələ keçirib. Mənim pulumu qəpinə qədər geri qaytaracağını dedi. Həmin gün Həbib zəng elədi ki, uşaqlar Elnuru tutub şüvalandakı bağlarına aparırlar. Mənim də oraya gəlməyimi istədi. Orada Elnur kimlərdən pul alacağını etiraf elədi, deyə o bildirib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.